توحدنا وحققنا المراد وأثلجنا بوحدتنا الفؤاد وصبرنا بستر الخلق يوما بمايو يوم وحدنا البلاد وأثبتنا بأننا خير شعب وخير الشعب من غير شعب قادة. الحمد لله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن وحدتنا تعاني عقولهم بالأنام بغير السعد لا ترضى عقول بالأنا مرضى تصارع بعضها بعضا وأمعاء مسرطنه بغير السعد لا ترضى وأفيدة مسابرة مع الأهواء والفوضى بهم شمية هلاك وسوء وسؤالهم أرضى عرايا عظمها هيدة تجوب الطول والعرض. عرايا عظمها هيدة تجوب على اطماعهم ركضوا الى ان ارهقوا الركض افتقواهم اعينهم سوى ان تبلع الأرض. فلا نالوا امانيهم ولا غيظا ولا بيضا رفعناهم بايدينا فجازوا رفعنا خفضا اطعناهم بنافله وما اتوا لنا ترضى رفعناهم بايدينا إذا ارتعدت إراداتهم إلى آمالها الربى وأنها حرمت أغلال قوم هزت الحوض فإذا امتنعت ولم تسقي مياه جلودها روضا، إذا امتنعت ولم تسقي مياه جلودها روضا ومن موتى خلاياها حياة مدت النبضة وسلت وخافت دون ما وجدت مخاطا او لدى ربيعا دون مصيده ربيعا يا ربيعا ربيعا رعبا خضرا بحب بحب وعد البرباط ومثل ختامها صلوا صلاه انزلت الى القرباط لعل الحق ان يرضى لعل الحق ان يرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته